Олександр Звірів показує нову автівку, в якій тепер буде полювати на шахідів. Він служить на Сумщині, звідки знову частіше залітають смертельні безпілотники. Приватний підприємець до 24 лютого, а тепер військовий захищає північ країни у складі мобільної групи ППО. Ми спочатку були мобільною групою, а потім нам от влада що ми були мобільні, нам дало завдання займатися на збиття цих Негарних літаків усіх. Таких мобільних груп на північному напрямку більше 150. Ефективність їхньої роботи вражає. Усі 35 шахедів, що летіли в Україну 8 травня, були знищені. Навіть попри те, що ворог змінив тактику. Запускає безпілотники вночі. Появилися ці кулемети з торелями, появилися прожектора. Появилося, ну воно вже давно у нас ті самі тепловіки У нас теж є. Ну є прожив саме ще раз скажу. І є, є командири, який дає навігацію. Нам на комп'ютері все це дуже чітко видно. Звідки вони летять? Як вони летять? Шахет, зала, Орлан це ударні та розвідувальні безпілотники, які регулярно збивають наші військові. Наприкінці квітня Путін наказав запустити виробництво дронів у Росії. Ось так вже випущені Росію безпілотники виглядають зблизько. На машині знаходиться попала іранського виробництва типу «Шахіт-136». Дрон «Камікадзе» всім відомий, являється дроном «Камікадзе» і використання на собі несе вибухівку вагою до 40 кілограмів. Решта безпілотних літальних апаратів призначені для ведення розвідки. Аби краще полювати за такими цілями, сьогодні наші військові з ППО отримали нові всюдохідні автівки, обладнані кулеметами. Вони працюватимуть на сумському та київському напрямках. Нам відомі місця, на які зосереджуються ці шахеди, і ті аеродроми, і ті місця, з яких здійснюється взльот цих шахедів, і подальше приміщення, намагання уразити цілі на території України. За даними розвідки, противник постійно поповнює свої запаси шахедів, і ми усвідомлюємо те, що нам необхідно зміцнювати нашу систему протиповітряної оборони, чим ми і займаємося. Свої успіхи у збитті шахедів наші воїни пояснюють потужною військовою допомогою і набутим досвідом за час війни. І обіцяють, українці можуть спати спокійно, поки вони на варті неба. Юлія Горбань, Олександр Часнуков, ukrainform.